اقبل بدنيانا الهنا صالح اقبل بيننا افديه بعيوني انا هذا الظن الهاني اقبل بدنيانا الهنا صالح اقبل بيننا فهم بعيوني انا هذا الظن الهاني يا غسنا العيون والله عطاكم ما تبون جكل ولا الزخر وعن يا الوالد الحاني أمال من بعد التعب جكل صغير المرتقب مضى بدعوة وحب أمي بضحفاني صالح وجهها البدر خدم النور كالسحر زهف هيما العمر والحسن فالتاني لفض <تصفيق> بدنيانا الاصيل صالح ما له اي مثيل المنحي في حقه قليل والصيت ميزاني عذوبه الفرحه امل من ظلته يومه بدخ والسعد بوجوده وغصن الفرح داني صالح هو اغلى البشر عزاه بالقمة الفخر اشكر لنا من جمال عيوننا وصنعها بخيرها لذا ما غلتنا لنا كل الازماني